Роботи над відновленням водопостачання прісної води з річки Дніпро до Миколаєва тривають. Першими пошкоджені ділянки досліджують піротехніки, потім до роботи беруться комунальники. Ремонт однієї ділянки може займати від двох до трьох днів, розповідають працівники. Крім того, роботі заважає і погода. Роботи проходять дуже важко, тому що, як ви самі бачите, погодні умови нам не сприяють. Після обстеження працівниками водоканалу ділянки водогону Дніпро Миколаїв стало зрозуміло, що росіяни зруйнували його навмисне. Вони зумисне підірвали наш водопровід в чотирьох місцях. Зараз ви бачите перше місце, яке ми вже полагодили. Отут була відірвана труба. Вон, ви бачите, один, один сегмент навіть залишився. Він з нього неможливо вже було його відремонтувати. І оце повністю ми тут замінювали оцю трубу. В Миколаєві доведеться замінити понад 240 кілометрів водопровідної мережі через руйнацію труб. «Дуже серйозна корозія відбувається, і наші всі труби стають непридатними для того, щоб ми їх використовували і подавали воду у місто. Станом на зараз невідомо, скільки знадобиться часу, щоб відновити водопостачання прісної води до Миколаєва. Магістраль ще досліджується. Нагадаємо, централізоване водопостачання прісної води в деяких районах міста відсутнє з 12 квітня. 9 травня розпочалось заповнення водопровідної системи водою з річки Південний Буг. Вікторія Андрушків, новини на Суспільному, Миколаївщина.